Audiere spectaculoasă în Comisia SRI, Florian Coldea, raport în fața parlamentarilor în plin scandal al protocoalelor. Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, în Comisia de Control Parlamentar al activității SRI. El a fost audiat în comisie, timp de subliniere apte ore, sublinierei în 13 martie, declarându-le jurnalele sublinierei Tilor, la finalul audierilor, ce a oferit răspunsuri proactive la toate întrebările sublinierei ce subliniere i a rezervat dreptul de a reveni la comisie cu noi detalii, informează NewsNow. Audierile sunt programate de la ora 1100. Potrivit sublinierei Comisiei SRI, Claudiu Manda, discuțiile vor viza relația SRI cu parchetele, cu partide politice, sublinierei cu mass media. Eram la relația domniei sale cu zona de parchete. Cu zona de partide politice, nu sublinierea tiu cât am reu sublinierea IT se aprofund me, plus zona de masă media, după care toate celelalte elemente punctuale pe care le-au transmis cei care au venit la comisie subliniere ne-au spus ce ar avea lecturi cu domnul Coldea. Toată referire doamnei mudrea la domnul Coldea referirile domnului Dragnea la domnul Coldea, a precizat Manda. În 13 martie, Florin Coldea, fostul prim adjunct al directorului SRI, a fost audiat timp de aproximativ subliniere acte ore în Comisia de Control Parlamentar al Activit Serei, declarându rândule jurnalei subliniere tilor, la finalul audierilor ce a oferit răspunsuri proactive la toate întrebările sublinierei? subliniere i-a subliniere rezervat dreptul de a reveni la comisie cu noi detalii. Eu cred că am reușit subliniere să atingem toate subiectele de pe agenda membrilor comisiei, unele dintre ele au fost deja vehiculate în spațiul public. Pentru aprofundarea unora mi-am rezervat dreptul, cu care membrii Comisiei au fost de acord, de a reveni la Comisie cu noi detalii care ar putea fi de interes când se vor finaliza o serie de chestiuni aflate în derulare. Cred că am oferit răspuns în mod proactiv la toate întrebările adresate. Răspunsurile s-au referit la o serie de chestiuni, alegații, acuzații vehiculate în spațiu public ale unor fost sublinierei sau actuali beneficiari sublinierei, parteneri instituționali, jurnale sublinierăti, oameni din media care ne acuză astăzi, dintre care pot să vezi ce o parte ne cultivau cu multa insistență. Dar sublinierea unor fost sublinierea colaboratori din cadrul instituției, rezervii sublinierea a declarat atunci Florian Coldea. El a susținut ce a explicat în detaliu care sunt procedurile sublinierei modul de relaționare cu toate aceste categorii de interlocutori cu care conducerea SRI a interacționat atât formal, cât sublinierei informal, dar strict în limitele sublinierei, spiritul legii sublinierei ale regulamentelor militare. Postul prim adjunct al directorului SRI a mai spus că a fost abordat sub liniere-i subiectul protocoalelor de cooperare cu parchetele. susținând ce folosind aceste protocoale de-a lungul timpului sau pe perioada mandatului său, SRI a prevenit sub liniere-i contracarat riscuri la adresa României. A fost abordat sublinierei subiectul protocoalelor de cooperare care au făcut deja obiectul verificrilor Comisiei, la care membrii Comisiei au deja acces sublinierei, care din punctul meu de vedere, dincolo de faptul ce se înscriu în limita legii, au un caracter tehnic subliniere limitativ tocmai pentru a ne asigura de legalitatea subliniere. I trasabilitatea cooperării, respectiv pentru a întâmpina eventualele excese ale instituțiilor implicate. A subliniere vrea să nu uitme ce practica ne-a dovedit ce, folosind aceste protocoale, de-a lungul timpului sau pe perioada mandatului meu, am prevenit sublinierea. Ieri contracara triscul la adresa României. separat de combaterea corupției, ne-am realizat misiunile serviciului. Reu sublinierea in se trecem neafectat de un fenomen terorist cu valențe globale de care puține ceri au se cepat neafectate, se gestiune problemele de contraspionaj sublinieră i transfrontaliere din vecinătatea estic. În condițiile în care vedem cu toții ce multe cer cu cei mai mari decât ale României au fost serios afectate, sublinierei multe alte amenințări, sublinierei probleme care țin de responsabilitile noastre. Am contribuit semnificativ ca România să fie catalogat cecar sigur, sublinierei furnizoare de securitate pentru partenerii sudice ieri noștri a declarat coldea. Fostul prim-adjunct al directorului SRI a mai spus ce s-a discutat subliniere-i despre sintagmele cu care astăzi este redefinit statul de cetre unele voci, statul paralel ne-pre- Eu nu înceleg această sintagmă, dar me pot referi doar la statul vertical, pe care l-am servit puternic sublinierei protectiv în slujba României sublinierei pe care îl cunosc sublinierei în care s-au făcut eforturi deosebite pentru consolidarea domniei legii. El a mai spus ce încelege atracția pentru mister sublinierei povesti subliniere tipul spion, însă aceste demersuri, care merg dincolo de lupta politic, risc să se transforme în vântoare de vrajitoare, care afectează instituțiile fundamentale ale statului. Doresc să precizez sublinierea într-un anume fel, se atrag atenția ce, de sublinierea în ce legă atracția ce tremu Poveți subliniere tipu spioni, contra spionaj sublinierei conspiracii, precum sublinierei frustrarea unora sublinierei nevoia de a inventa alte vinovci, aceste demersuri, care observăm ce merg dincolo de lupta politică. Risc să se, se transforme într-o adevărat vântoare de care afectează instituțiile fundamentale ale statului român sublinierei prin asta capacitcile democratice de apărare ale României, a sublinierea cum au fost ele definite de lege, de normele euroatlantice pe care, culmea, unii pretind ce le apre, a adugat Florian Coldea. La rândul său, presubliniere din telecomisiei SREI, Claudiu Manda, a spus atunci ce Florian Coldea nici nu a confirmat, nici nu a infirmat prezența sa la Gabriel Oprea în noaptea alegerilor din 2009, precizând ce în cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile exact cu privire la SREI, mandatele de sigurant naționale sublinioare despre relația lui Coldea sublinierei a Serei cu partidele politice, cu guvernul, cu dicot sublinierei cu Alinabica. În cadrul Comisiei de Control Parlamentar al Activit S.I.P. au fost audiați până acum presubliniere senatului. Celin Popescu Tericianu, fostul al falserei, actual ambasador în Statele Unite, George Maior, urmând să fie chemat la comisie sublinierei fostul presubliniere din Tetraian Besescu.